14 квітня соціальна працівниця Олена Макає разом із чоловіком Мішелем робили закупи у супермаркеті. Після чого о 20.40 викликали таксі додому. Скористалися послугами компанії «Болт», як і пів року до цього. Олена розповідає, коли вони сідали в авто, водій на ім'я Дмитро почав грубо з ними спілкуватися. «А водій каже, хто сказав, що я вожу обезьян, не рубероид, ні, ні потрібен. Виходжу з машини, чоловіка, Повертаю до себе, кажу, пішли, ми з цієї машини не поїдемо. Він не розуміє, що трапилось, а той чоловік починає на нас там, нецензурною лексикою далі казати нам погані речі. А він просто нас ображав, він, я так зрозуміла, що він вважав, що мене чоловік зняв, але ми 20 років, вже чоловік і дружина, а у нас діти, троє діток. На цьому таксі Олена разом з чоловіком не поїхала. Все таксі уїхало. Тоді я чоловіку вже розказала, що, що той чоловік казав, водій. Ми взагалі не, не очікували такої поведінки від водія таксі, якому ми взагалі сплачуємо кошти за послугу, як таке може бути. Ми в такому були недорозумінні, як це сталося. Потім прийшли додому, він каже, ну як так? Звісно, він обурився. Жінка розповідає, що до цього інциденту зателефонувала у службу підтримки компанії, але реакції від них ніякої не було. А також зробила допис у фейсбуці на своїй сторінці. Там її представники компанії відповіли. У фейсбуці так, я написала про цю ситуацію, щоб люди знали, що не варто... Цим чоловіком користуватися його послугами, бо невідомо на що він ще здатен. У Фейсбуці на моїй сторінці сказали, що мені зателефонують, що розберуться ситуацією, і вчора написали, що цього водія виключили зі списку водіїв таксі-болт. Але більш нічого не було. 15 квітня чоловік Олени пішов до Шевченківського відділення поліції, і написав заяву на водія таксі. Він просто описав цю ситуацію і попросив, щоб якось відреагували. І я вважаю, тут потрібно не покарання, а щоб людина замислила, що вона така сама людина, як і мій чоловік. А, колір шкіри, що це таке? Це лише колір шкіри. Журналісти Суспільного телефоном зв'язалися з водієм таксі Дмитром. Я під'їхав на заказ, люди где-то там ходили, тобто я залишав свої п'ять хвилин. заказ був відмінений. Я під'їхав на замовлення. Люди десь ходили. Тобто я стояв п'ять хвилин, замовлення було скасовано. По болту так робиться. Дівчина підійшла і чоловік. Пасажир був чи на підпитку, мені так здалося. Вони гримаси один одному корчили з посмішками. Він сідає на переднє сидіння. Я кажу, якщо він мавпує, я його на передньому сидінні п'яного не повезу. По-друге, кажу, дівчина, замовлення скасоване. Вона мені грюкнула дверми з такою силою, що в мене трохи вікно не вилетіло. Починає мені, скажімо так, дуже красивими словами виражатися. Вийшов я, і що сказав, вже точно не можу сказати. Якщо те, що я сказав стосовно мапа, мапує, вона вважає, що це расова приналежність, це вона так вважає. Я мав на увазі, що вони корчать гримаси і на підпитку. Мені на рік обліковий запис заблокувала компанія «Болт» без якогось розгляду. За словами юриста Сергія Панцакова, у таких випадках потрібно фіксувати дії водія на камеру і звертатися до поліції. Безпосередньо можливо було звернутися одразу до поліції за номер на, на гарячу лінію 102, е проте це не позбавляє право звернутися відповідно, з відповідною заявою до відділку поліції. Якщо дійсно є докази і така ситуація сталася, такі дії водія можуть кваліфікуватися як кримінальне правопорушення, передбачене статтею 161 Кримінального кодексу України. Тобто це розпалення міжнаціонально ворожнечі. «Санкція частини першої статті 161 Кримінального кодексу України передбачає покарання у вигляді штрафу від 200 до 500 на податкових мінімум доходів громадян, або обмеження волі на срок до 5 років, або позбавлення волі на срок до 3 років». Громадська спілка Асоціація національних меншин Запорізької області відреагувала на цю подію. «Ми, звісно, відповідаємо жорстко всі. Ми, звісно, осуджуємо жорстко всі такі вчинки. Ми з перших моментів, коли дізналися і почули про ситуацію, ми відреагували. Попросили національну поліцію, щоб відреагували на цей випадок неприємний. Також департамент культури в обличчі директора Марокко теж попросили всі органи, щоб не допускати ненависть і дискримінацію по кольору обличчя чи по віросповіданню національності. Дар'я Пасіч, Андрій Варйонов. Новини на Суспільному. Запоріжжя.